لا لا لا لا خسرتك من وكيت آي آه يا الخيسرتك عالفرقة ليش استا جليت، آه يا الخيسرتك، الخسرتك آه من وكيت، آه يا الخيسرتك الفرج ليش استازرت لا لا حالة وقت اي لو بس لك جيو تتي ليلي ونهار ابو خير جديد لو بس لك جي تتي صدقني لو يد سنة كان تيبرته أيالخيتامات آه آه آه آه, آه, آه, آه, آه, آه, آه, آه يا حمودي ايوه ايوه اه اه, أيوة. آه. آه. آه. آه. خسران وكدين بس بيك راضي لا لعله بتقدين رحيم ما قيلت اسرائيل رديت خسران ومسين بس بيك لياك تعبني سمع لي وعيوني من بعدك عمد لياك تعبني تاعبني لي وعيوني من بعدك غنى بس انت تضوي بدنيتي طفو شمعتك اه يا الخسرتك من وكت اه يا الخسرتك عالفرقه ليش استعجلت لا لا علي بغتك ايوه اي لو بهزلك زيي وكذي ليلي ونهار أبغي أبقى لا سنة انتظرتك أي سرتك أيوه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 يا واسبتي ما حقي اشتاء مطرق او يا ويتي اللي بغلق بغلق يا واسبتي ما لحقك اشتاء مطرق كل ايامك دعبني للزمن وعيوني هل بعدك عمال دعبنياك دعبني الوقت وعيوني دي من الزمن اي صديقني يوم مئة سنة شخانت تظرشي